Averi rescrise în PNL, filiale de capitate pentru liberalii din preajma lui Orban. Se anunță schimb noi în structura de conducere a PNL. Liberalii care au stat pe ca pe KPO. Dar cu capul la putie vor fi evaluați schimbaii în următoarele luni, punct, Semnalul a fost dat deja la ultimul Consiliu Naional. Noul val de lideri locali, în special, va fi recrutat din noi comunicatori ai partidului dar este de așteptat o rezisten vehement din partea actualilor predinii de organiza județene judeliene ei de această strategie pus la cale de Ludovic Orbani de apropia ISEI. Oficial, virgulă, schimbrile care vor urma sunt motivate prin blaturile existente cu PSD la nivelul administrailor locale din unele judeiei sectoare ale capitalei, non-combatul sau lipsa de activitatea unor lideri din teritoriu. De altfel, la ultimul CN, Orban a susținut ce oastea trebuie trezit. Cerând, fiecărui subliniere F de organizație să dea cu parul în subliniere F de la PSD. Gata cu blaturile cu PSD, vă spun din capul locului. Sunt un om blând, care iubește subliniere de oamenii, care întotdeauna am preferat în acțiunea politic să conving, nu mi-a plăcut să fiu ascultat de fric. Dar nu voi mai accepta ca 75 la 85 din partid care munce sub liniere te se bat pasul pe loc din cauz ce 25 din partid nu munce sub liniere te. Nu mai vreau să se fac opozicie numai la nivel național sau ni liderii judeceni se fac opoziție, dar numai cu mesaje legate de palierul național. Vreau să vede fiecare lider judecean cum decuparul în presubliniere din teleconsiliului judecean PSD, în primarul PSD, în prefectul PSD, în toți subliniere fide de concentrate. Cine nu are puterea să abandoneze de acum, se, le lase pe altul mai puternic, sublinierea-i mai curajos, a avertizat Orban. Ludovic Orban a precizat ce nu vrea să-i dea sancțiuni, dar ce va lua măsurile care se impun. Cu dosarul pe numele a finalizat favorabil prin decizie definitiv, Orbán a prins curaj și a schimbat foaia. Potrivit unor surse din conducerea PNL, au contat foarte mult presiunile făcute de diverii lideri care i-au susținut candidatura, dornici să se vadă sau să îi vadă apropia -pui în fruntea unor filiale. Cel mai elogvent caz a fost cel de la Neam, acolo unde actualul lider de filial judean, Mugur Cozmanciu, l-a debarcat din fruntea organizaiei municipal, pe unul dintre primarii liberali de municipiu Reydin de Jude, dragopitic, virgule, provenit din tabra fostului PDL. potrivit surselor citate, virgula, aproape imediat după dizolvarea biroului permanent local al PNL Piatra Neamc, Atât Ilie Bolojan, cât și Gheorghe Falc s-au repezit să aibă o cu Orban, ceruia i-au reproat pasivitatea lipsa de mesuri dure, virgule, faptul ce nu a trecut de luni bune la debarcarea celor care fraternizează cu PSD sau care au susținut candidatura lui Bui la ultimul congres. <fie> Ia nu avem decât om de primari de municipii în Moldova, iar Orban permite izolarea lor, chiar plecarea lor din partii, prin măsuri impuse de lideri de filiale care nu se mai simt să te pun pe organizaia lor. Acest lucru nu mai poate fi tolerat, mai sus în sursele citate. Nu-mi doresc să iau nicio măsură de sancționare a nimnui, dar nici nu pot să accept că unii se demit pe nepus mas primar de municipii aflace în funcție. Ce alt serviciu mai mare poți să îi faci PSD de într-un municipiu decât să le demici din funcția de presubliere al organizației municipale pe primarul PNL? Se termină cu astfel de prostii subminerei, cu astfel de decizii care sunt luate ferenic o noi, a reacționat Iorban la CN, ar că au îneles semnalul. Situaia este doar o manifestare a noului război sur care are loc în interiorul PNL. Taberele vechi s-au rescris. La fel împonelea lor, în funcție de noile interese de momentale ale unor liberi liberali. În PNL nu mai există, acum vechiul PNL sau fostul PDL. Aceste tabere s-au spart. Acum ele sunt amestecate. În jurul lui Urban se regsesc, umre la umre, reprezentanții din ambele perei, în funcții care s-au adaptat, i-au uneles ce au mai mult decât i colaborând, dacă vor să aibă un viitor politic. <fie> în tabra advers s-au adunat, au făcut alianțe remai în afara actualei împăiind de poziții din partid, chiar dacă anterior erau fie adversari n nu semneau reciproc, ne-au explicat sursele citate, situaia din partid. Terenul pentru schimbările de lideri de filiale preconizate au fost consfinite ei prin impunerea unui nou set de evaluri trimestriale. conform a celor a iscurse, ele vor oferi legitimitatea și paravanul legal pentru ca viitoarele mesur să nu pot fi contestate sau atacate ca fiind în fapt doar o revană actualei conduceri de partid. Deja în partid se vorbete de, de posibili înlocuitori pentru posturile de lideri de filiale ce vor fi vacantate. Acum din statutul PNL au fost eliminate restricțiile cu privire la cumul de funcții, dar i cea care nu permitea unui liberal să candideze pentru o funcție local decât din organizaia din care a facea parte, este de așteptat ce unii membri din biroul executiv să fie parautai de CT Orban în filialele cu pricina pentru reorganizare i aducerea lor sub ascultarea centrului. Conform surselor, Orban vrea să facă un experiment. Cei mai vizibili populari comunicatori ar putea fi desemnați în fruntea acestor filiale. Nu. Pentru a demonstra ce cei care se bat zi de zi cu PSD vor fi recompensa ei cu funcții politice. 2. Pentru a motiva restul de fi de organizații ei se procedeze la fel, dacă vor să îi pestreze funcțiile, ne-au explicat sursele citate, raionamentul din spatele acestei strategii. Astfel, printre favorii la o funcție de lider de filial se numre Florian Căuiovidiu Raechi la nivelul organizailor de sector, dar iali liberali precum Dan Cianu, Florin Roman sau Laurentiu Leoreanu.